هذا القضاء بدو يضل بعيد عن كل السياسيين عنا قضاة مستقلين وهوياهن عم بيبينوا واحد ورد تاني لازم ندعمون نقابة المحامين ضلوا في إلى جنبهن مش شغلتنا نحن كمحامين كنقابة محامين شغل في الدوله بلش تحط الاجراءات اللي لترجع تعيد تكوين المصارف. ان الانتخابات المقبله سوف تحدد اي نقابه نريد. هل نريد نقابه مواجهه؟ ب بي... ب بي... تعاطي النقابات مهان الحرة كان مع السلطة أو كان مع المصارف شو سأفر المواجهة؟ لن تتوقف المواجهة إلا باستعادة الأموال التي كانت موجودة في الصناديق بقيمتها الفعلية A <laughs> 부...